Yeah. Saya tak ada kelulusan Tetapi saya kata kenapa Allah letak saya dekat situ Dan bila apa ni presiden datang Saya di antara dua orang yang sasakasum Yang kena salam sambut presiden apa semua Kemudian bila duduk dekat meja makan ke apa Ada majlis Saya kena duduk dekat meja VIP eh, Adalah gambar-gambar dia tu semua kat bilik ha, Jadi dekat situ saya selalu bersyukur Saya kata ni nak kena ikhlas betul-betul niat nak kena itu nak kena jaga lepas tu saya punya kelebihan saya rasa saya suka mendoakan orang ini ustazah Kamaliah beliau merupakan alumni pelajar madrasah al sagaf yang masuk pada tahun 1955 beliau juga telah berkhidmat sebagai guru di madrasah al sagaf selama 15 tahun sehingga tahun 1981 Saya masuk tahun 55 tau 1955 masa tu umur saya dah 9 tahun jadi masa saya mengajar tu saya terlalu aktif kemudian saya suruh murid kumpul duit yang 10 sim stamp tu Aha. tampal tampal tampal Patuan tu hantar, hantar dekat bank tu dekat situ <coughs> jadi orang bank tu pun pergi ke Asagah tu cakap sama saya dia guru macam ada perancangan lah ha, tahun 2021 tu saya berhenti arwah Azam saya meninggal. Cepat tiga bulan hmm. dia meninggal. Macam bila dekat madrasah tu selalu semangat nak lakukan semua. Macam maksudnya hmm. apa, apa apa motivasi. Pasal ayah saya dia satu eh pun dah bekerja aktif lagi dengan beberapa persatuan dia bawa kita jadi bila jamiah nak buat apa majlis kita juga jual capati lah jual apa lah, kita juga kira duit lah apa-apa, yeah. semua dia bawa kita jadi dekat college tu saya diamanahkan jaga kunci seluruh college jadi saya tidur dengan bundle of key tu ha, saya kena program jadi saya simpan satu pisau In case Pasal Betul. semua sekolah tu wanita uh. Jadi tak ada siapa-siapa Jadi Ibu Zin tu pula ajar uh. Jadi macam sentiasa dipasak tau uh, Ibu Zin kata uh, Semua ni adalah seketul emas Yang hari-hari dibakar, diketuk Dibakar, diketuk Orang tak pakai rantai seketul emas Orang pakai rantai yang dah dibentuk Jadi inilah ibu nak bentuk Ha, jadi hmm. dia bentuk kita, kita sebagai emas yang bernilai Tetapi emas tu takkan ada harga kalau seketul gitu Jadi dibakar, dididik, dibakar, diketuk, ketuk, ketuk, ketuk, ketuk. Itulah pendidikan hmm. Tapi walaupun dah berhenti Saga Saya tak tahu saya punya cinta kat Saga uh -huh. Pasal itu sekolah mula-mula yeah, yeah. Itu tempat saya mengajar mula-mula Lepas tu guru besar tu Terlalu sayang saya Sampai saya macam anak-anak besar tu dia yeah. tak Jadi bila saya cakap dengan murid-murid Saya bekas asaga Asaga nak bikin ni Murid-murid dah Alhamdulillah Seribu Seribu Yang berapa ratus Lepas tu hari tu Apa dia, dia buat majlis tu ke apa Banyak murid-murid pasal tahu kan Sekolah yeah, yeah. saya habis Agaknya dia orang suka kita Dia orang suka yeah. lah sekolah kita ke yeah, apa yeah. Ha, Itu Alhamdulillah lah Walaupun ustazah ...telah berpuluh-puluh tahun meninggalkan madrasah. Namun, beliau masih berkhidmat. Mencurahkan bakti di belakang tabir. Mengumpulkan dana untuk madrasah yang tercinta. So far, rezeki pun Alhamdulillah. Kasih sayang pun saya rasa kaya betul. Selain anak cucu, murid-murid. Bukan murid sekarang ni tahu. Kan? Murid tu Adam tu hmm. Macam seorang sumar tu kira murid tu Adam lah Umur dia 10 tahun dah Umur dia 10 tahun dalam belajar saya Sampai sekarang dah, dah, dah, dah, dah dapat pencin Dah dapat 50 lebih dah Bila murid rasa kepuasan Jawatan kuasa rasa kepuasan Ketua-ketua dia siapa-siapa pun rasa kepuasan Kemudian macam dihormati Maknanya Alhamdulillah lah itu bahagian lah kita dah dapat Bagaimanakah pula kita melahirkan rasa berterima kasih terhadap tempat pertama yang kenalkan kita kepada Tuhan